دعوه امتلأت الغرفه بالعطر حيث كدت افرغ الزجاجه على توبي حتي ان تسرب داخلي وقد احسست ان اعضائي الداخليه قد تشبعت به كليا القيت نظره اخيره على مرآتي فرأيت وجهي شديد الجاذبيه وجسدي غايه في التناسق لابد وان اعجبه لكن يبدو المعرض ممتلئا الى حد ما بالبدعوين فهو يوم الافتتاح، ولكن هل دعني لمعرضي لترضيتي أم أنه يريد أن يقول لي إنك إنني بك سأعيش وبدونك سأعيش؟ وربما أجد جميلة من الجميلات التي يعملنا كمدل مجبوقة في يده. ولما لا هو الفنان الفرنسي الذي يجمع مع الملامح الأوروبية والسيمة دفق الشرق؟ معقوله؟ أيمكن هذا؟ هل لا استطيع أن ينسى حبي له بهذه السهولة صحيح أن تلقنا من شهرين تم بناء على رغبتي ولكنه يعرف أنني ما زلت أحبه كما أعلم أنه أيضا يحبني لكن دعوته هذه لو كان يحبني حقا لكان أتصل بي تليفونيا على الأقل يسمع صوتي وأسمع صوته كما يفعل عندما يريد الزيارة لرؤية ابنه ولكنه أثر دعوتي بدعوة ورقية نعم غاية في الجمال والفن وبخط الجميل صغير يدعوني بأجمل منعرف لكن لماذا لم يدعوني بحبيبتي لابد أنه وجد حبيبة أخرى تتحمل انشغاله بلوحاته وكتابة الروايات وكثرة الأصفار هل كنت لا أحتمل كل هذا؟ كل ما كان يؤلمني وكثرة أصفاره لكن كتاباته ورسوماته كنت أغرق معه فيها فأحيانا أكون أنا موضوع الموضوع اللوحة أو موضوع القصة أحيانا أكون أنا صاحبة الفكرة كنت أشارك اختيار الألفاظ اختيار الألوان أما السفر فهو بالنسبة لي الألم بعينه وهو الوحيد الذي يستثير في غيرتي عليه. لابد وأن هذه الورود الحمراء المنتقام من اختيار يا ترى من هذه المرأة التي ترسل الورود لزوج أقصد طليق. طليق؟ لا حبيبي. لماذا صممت على الطلاق؟ مريت؟ هو مرحبًا بها مبتسما تسلم عليه بوجه عليه شبح ابتسامة؟ كنت عارف أنك هتيجي. أنا محتاج جنبي أوي. بالذات في يوم زي انا تحت امرك يتجولان بين زوار المعرض يريها اللوحات واضعا ذراعه على خصرها انت هبت فيه بصوت يكاد يكون مرتفعا تعاتبه بكل ما في نفسها له من اتهامات تريد ان تتاكد من حبه ولكنها صمتت فجأه كما هبت فجأه. سيدة أنيقة في الخمسينيات تدنو منهما مبتسمة معرفة نفسها متسائلة عن هذه اللوحة الكبيرة المعلقة في آخر الصالة في المواجهة تبدو مميزة جدا تسأل المرأة عن مغزاها ولماذا يعمها الظلام حتى هذه المرأة المتربعة أمام البحر في صورة جانبية كبيرة وجسمها بلون الظلام والسماء حمراء بينما تلمع قطرات الماء المتناثر عليها من موج البحر العنيف وكانت هذه النقاط المتناثره نقاط النور الوحيده في اللوحه يا ترى داحت كام بصوت ودود معتذر مدام اسف اللوحه دي مش للبيع ارجوك اللوحه دي مست قلبي وانا مستعد اشتريها منك بأي تمن بابتسامه حقيقي انا مش عارف اقول لك ايه كل لوح المعرض تحت امرك حضرتك. لكن اللوحه دي انا اهدتها لصاحبتها الموجوده في اللوحه نفسها اعتزلت ميريت في وقفتها ولاحت على وجهها ابتسامه دي لازم انسانه غاليه عندك قوي قالت المراه دي الإنسان الوحيده اللي حبيتها واتجوزتها واسمحيلي اقدمها لك مشيره لميريت التي سلمت على السيده ودرت احاديث بينها وبين زوار المعرض بينما تسال نفسها كل لحظه لماذا طلبت طلاق من هذا الرجل الذي احبه لحد هنا خلصت القصه وعايزه بمناسبه القصه دي عايزه احكي بس حاجه صغيره كده مره كنت اتعرفت على ناس يعني يعني مش عايزه اقول متطرفين شويه دنيا آه بس يعني كانوا لسه بنتصاحب من لسه منعرفش ان الطرف التاني ده او البنت اللي كانت قدامي انها شوية يعني آه متطرفة شوية آه ومع انها كانت خريجة اداب لغه انجليزية يعني فانا حبيت الطف الجو يعني كل كلامهم آه رايح في اتجاه واحد وفي سكه واحده وكان في تقل دم فظيع جدا فانا حاولت يعني في المسائل وعرضت عليهم كام قصه من اللي انا كاتباهم والحقيقه هما اعجبوا بيها وكانت منها القصه بتاعت دعوه اللي انا آه آه قلتها بصوتي دلوقتي البنت آه اللي هي خريجه اداب انجليزي اللي هي دارسه نقد ودارسه ادب انجليزي سابت كل حاجه في القصه وقالت لي ااااااا آه إيه ناس هو انا عايزة اسالك على حاجة أه هما الاثنين دول مش متطلقين البطل والبطله قلت لها اه هما متطلقين قالت لي طيب أه انت هنا كاتبه ان هو حط ايده على خصرها أه أه أه هو ده مش حرام وهنا أه أه تعجز الاحياء عن معناها الحقيقه يعني انا الحقيقه انهارت عاطفيا جدا وكان ناقصه لتم واربط دماغي زي الحزينه وانا بقول لها حبيبتي هو لا في بطل اصلا ولا في بطله لا في ست ولا في راجل ولا حد حط ايده على حد ولا حد اتجوز حد ولا حد اتطلق الكلام ده من بنات افكاري انا كل دي خيالات في دماغي انا فلو أنتي يعني مش قادره تعديها انا عايزه اقول لك انهم كانوا في فتره العده واول ما وصلها انهم في فتره العده البنت هديت جدا وابتسمت وقالت لي قصتك الجميله طب ليه ما تحاوليش تكتبي للاطفال